قصيدة مخاض التين للشاعرة دكتورة أنال العرب يتعثر المخاض ويصرخ الأنيء الحنين ويولد ثمار الأشواق من بين أشواق التين يتعثر المخاض ويصرخ الأنيء الحنين ويولد سمار الأشواك من بين أشواك التين وينفجر الرحم وينفجر الرحم معلنا بد ميلاد موجات من العذاب على أوراق التين يتعثر المخاض ويصرخ الحنين ويولد سمار الأشواك من بين أشواك التين وينفجر الرحم معلنا البدء ميلاد موجات من العذاب على أوراق التين يتعثر المخاض ويصرخ الحنين ويولد ثمار الأشواق من بين أشوا-أشواك أشواك التين وينفجر الرحم معلنا البدء ميلاد موجات من العذاب على أوراق التين تتساقط قطرات من الدماء تتساقط قطرات من الدماء وتغلق الاشجار مساماتها عن الهواء تتساقط قطرات من الدماء وتغلق الاشجار مساماتها عن الهواء وتمنع الاوراق عبور النسيم على الظلال ويتكسم الالم ويرتسم الألم على سطور الوجع وينادي الطفل وينادي الطفل في الاجواء اليوم يوم ميلادي ولكن بلا رجاء وينادي الطفل في الاجواء اليوم يوم ميلادي ولكن بلا رجاء اتركوني، اتركوني اليوم هو يوم السناء ويركض الحزن على قطرات الفرح، وتسكن الدماء على الأهداب. اتركوني اليوم هو يوم السناء ويركض الحزن على قطرات الفرح، وتسكن الدماء على الأهداب، ويشرع الأمل في الرحيل. ويشرع الأمل في الرحيل ويحزم حقائبه ويركب قطار العذاب ويشرع الأمل في الرحيل ويحزم حقائبه ويركب قطار العذاب ويصاب بساط الرياح ويطول بين الدروب ويغرق في أمواج من الأوجاع والهموم ويشرع الأمل في الرحيل ويحزن حقابه ويركب قطار العذاب ويصاب بصاطر ويتوه بالدروب ويتوه بين الدروب ويتوه بين الدروب ويغرق في امواج من الاوجاع والهموم هنا هنا يرقص الالم على سكين الأل الحنين هنا هنا يركس الألم على سكين الحنين ويشرع الأمل في الرحيل ويحزم حقائبه ويركب قطار العذاب ويصادق بساط الريح ويتوه بين الدروب ويغرق في أمواج من الأوجاع والهموم هنا يركس الألم على سكين الحنين هنا يرقص الألم على سكين الحنين مع تحيات دكتوره امل العرب